هذيك الاسباب اللي هي فوق الطاقه ديالنا حنا مثلا ولكن حنا اللي كيهمنا مثلا وحاجه اخرى مثلا اللي عندها علاقه بالثروه السمكيه اللي هي الاحتباس الحراري نتيجه التغيرات المناخيه كاين عوامل اللي هي يعني فوق الطاقه والامكانيات الذاتيه ديالنا لان عندها علاقه بالصناعه عندها علاقه بالتوجيه ديال ديال الانتاج ديال الطاقه على المستوى الدولي عندها علاقه بواحد المجموعه ديال الاشياء ولكن حنا كيهمنا اننا نفهمو مزيان السي سعيد يعني وضح لنا بما فيه الكفايه ماشي في هذا اللقاء مي في واحد المحطات كثيره وفي المناسبه هنا في هذه المساله هذه كنقترح يعني كتوصيه على الغرفه ان الاخوان ديالنا يجيو ديروا لنا لقاء مباشر في الجمعيات ديالنا مباشر يعني بحال فاميليال بحال عائلي ما بين الاطر ذيك الساعه كنستدعيوكم شاء الله ننسقوا مع الغرفه اما السعيد والاطر اللي حاضره معنا مع الروياس باش نزيدوا يعني نعزوا المسألة دي ديال التحسيس هو اللي كيهمنا. فهاد النقطه هادي اللي كيهمني فهاد المسائل ديال النفايات البلاستيكيه وخاصه التلوث البحري، هو هادشي اللي عنده علاقه بينا احنا كمهنيين وكبحاره. هاديك الدرجة الاولى. إذا واحد المجموعه ديال التدابير اقترحوها الاخوان منهم الحاج باري السي خالد، وكنا ديجا اقترحناها في شي محطة معينه ديال هادشي ديال يعني ال ديك لي بوبل اللي نديروهم في الباركو يعني يكونوا بحال شكل برميل ولا كذا يكون عندهم نديرهم دابا نزيدوا نشدوا في هذه المساله هذه هذا التشديد يعني في اطار المراقبه هو اننا مثلا ما يديك لا رشي الحوت ينزل مثلا كما قالوا الاخوان المقترحات اللي هي في الحقيقه عمليه وفعاله هذه المساله هذه كذلك ومثال بما ان هي الاين بي في الحقيقه في الشخص القبطانيه هي شبه غايبه كل محطه كنسجلوها فهي خاصها تكون الدور ديالها وخصا تصوفر الناديك الحاويات ديال الجمع ديال النفايات هذه دي المساله هذه ضروريه مساله اخرى هو الواد كيعمر نقطه بنقطه حنا شحال هادي كنا كنهضروا على جرف الرمال الى اخره اخيره وخدنا معركه كبيره وبالغرفه وبالوزاره وبالمهنيين وبالمعهد نجحنا واننا وقفنا ديك النهر ديال الرمال على مستوى الشاطئ ديال المدينه ديال العرائش واللي كان عنده تاثير كبير على الثروه السمكيه وخاصه يعني تقريبا جميع الانواع البحريه وخاصه الشطون والحد ديال القاع الصول الى اخره واللي في النتيجه من بعد. نتيجه اللي هي كانت ايجابيه ونتمنى انها تزيد تحسن. فهاد النقطه هذه كما قلت انا الواد كيعمر بنقطه بنقطه يعني شنو, شنو ضروري خصنا نبداو وعلى الاقل عين طالبوا مثلا المعاهد والاطر الجامعيه وديال البحث العلمي خصهم دائما ميأسوشي دائما يطيروا التوصيات يعطيهم مقترحات والمجتمع كيتلقى في ديك الشيء مثلا حنا المجتمع المهني خصنا نطالبوا بواحد المساله هاد الشركات ديال المياه المعدنيه خصنا نبداو نطالبوا على ان الماء المعدني ما خصوش يكون في القراعي ديال البلاستيك على الاقل نبداو نطالبوا بها لانه ما عندهم فهمتيني هذيك الثروه وطنيه كيستغلوها الله يجيب لهم التيسير كيعملوا العمليه ديال التصنيع ديال ديك الماء المعدني ولكن خصو من دابا خصنا نبداو نطالبوا لانه هو الماء المعدني في القرعه ديال في القنينه ديال البلاستيك راكيأثر حتى على الصحه ديال المواطن إذا هنا حنا ملي كنقولوا هاد القنينة البلاستيكية وهاد التلوث هذا البحرية ماشي كيأثر علينا على الثروة السامكة على المهنيين بشكل مباشر كيأثر على المغاربة كاملين كيأثر على الإنسانية كاملة ديك الحوت إلا أي واحد وخا ما يكونش مغربي راه كيأثر عليه إذا هنا حنا اللي كيهمنا بالدرجة الأولى هو الصحة ديال الإنسان وخاصة الإنسان المغربي المواطن المغربي إذا من هنا دابا بداو نطالبوا اولا الجانب ديال النقل تنقوموا مجموعه الاجراءات والإدارة الوصيه في شخص وزاره الصيد والمتدخلين في الميناء يعاونونا جانب اخر يعني ما يعني ال ما نخسروا والو لا بدينا كنطالبوا من دابا شي حوايج اللي خاصها في المستقبل خاصها بعين الاعتبار اي واحد مجموعه ديال النقاط اللي غنطول مع لها شي ولكن فقط كان عندنا واحد المطلب قديم ولكن الحمد لله كاين بوادر ديال الخير و في المعالجه ديال المياه العادمه معالجة ديال المياه العادمة في محطات عديدة ربما المهنيين كيتذكرو معنا كنا كنطالبو دائما ان المياه العادية ماخصهاش تكون في تكون محطة ديال المعالجة ديالها دابا حاليا ربما تبعتو كامل تصريح ديال وزير التجهيز في اطار هادشي ديال يعني المحاربة ديال التغير المناخي وهادشي الجفاف يعني اعلن على واحد 21 محطه ديال دي صار مو ستاسيون ديال دي ديال الماء كذلك واحد المحضر بعض المحاور الاستروم انا اللي كيهمنا حنا كمهنيين والمحور الرابع هو اعاده استعمال المياه العادية بمعنى بعد قاش شكبنا عا يولي تستغل يولي تم الاستغلال ديالها نضهر القدره ديال المياه اذا هذه النقطه هذه خصنا نركز حنا نركزوا عليها كمهنيين نطلقوا هذا الاعلان ونتبعوه هذا إعلان واش يتحقق هذا العام ماجي واش اللي موراه وش ما نعرفش، وهذا الشيء خصو محطات خصو ميزانيات إلى آخره، إذا تا حنا هذه النقطة كنا ديما كنهضرو عليها، نزيدو نهضرو عليها ونشدو فيها، كخلاصة لأن كاين بزاف النقط ماعندر راكومش كاملين، كخلاصة هو أنني ما كرهناش نديرو رسالة، رسالة للسيد العامل أنا كان تمنا ديال, ديال ديال ديال الغرفة، ورسالة حتى حتى للبلدية المجلس البلدي هنايا علاش؟ لان اولا تكلف جمع النفايات ماشي غير الغابه حتى في الشاطئ ديالنا اللي كيدخل في الدائره البحريه ديال العرايش وتحيه